бо Ти є просвічення душ і тіл наше, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З Євангелією від Йоанна. Одного разу було весілля в Кані Галілейській, і була там мати Ісуса. Запросили на весілля також Ісуса та Його учнів. Коли ж забракло вина, мати Ісуса каже до нього, «Вина не мають». Ісус відповів їй, «Що мені і тобі, жінко, ще не прийшла моя година?» Але мати його мовила до слуг, «Що тільки скаже, вам робіть». Було ж там шість кам'яних посудин на воду, що були для юдейських очищень. Кожна вміщала дві або три міри. Сказав їм Ісус, «Наповніть посудини водою». Вони наповнили їх доверху, далі каже, «Зачерпніть тепер і несіть до весільного старости». І понесли. Коли староста покуштував воду, що стала вином, а не знаючи, звідки воно взялося, знали тільки слуги, які зачерпнули воду, закликав він молодого і каже до нього, «Кожен чоловік дає спершу добре вино, а коли уп'ються – гірше». Ти ж добре вино зберіг досі. Ось такий початок чудес учинив Ісус у Кані Галілейській і тим об'явив свою славу, і учні Його бачили і увірували в Нього. Сьогоднішнє Євангеліє запрошує нас стати учасниками першого чуда або першого знамення, яке Ісус виконує або чинить для своїх учнів, щоб вони увірували в нього. Звісно, дивимося в Євангелії на всі ці події, згадуючи їх уже від цієї великої події, від пасхального таїнства, від моменту перемоги і прослави Ісуса Христа. Весілля є чимось дуже важливим для суспільства, тому що є початком народження нової родини. І є Недобре, щоб в цей час радості ця, ця радість була теж затемнена чимось, якимось браком, якоюсь недостачею. Ми бачимо в сьогоднішньому Євангелії, як Марія, мати нашого Спасителя, неначе з увагою приглядається до цієї молодої родини і є співучасницею їхньої радості, так само, як і співучасницею турботи. Запрошує, звертається до слів Ісуса і запрошує до віри тих, які прислуговують на весіллі. Можемо сказати, що Марія в сьогоднішньому Євангелії запрошує нас також увірувати в Ісуса і крокувати її шляхом. А далі важливий момент – почути слова Ісуса і чинити те, що Він нам каже. Кожного дня – Маємо змогу в церкві і разом з церквою слухати Слова Ісуса і, слуховуючись в Його слова, будувати наше життя, цим самим досвідчити і в нас чудо перемінення. Господи Ісусе, дозволь нам і наповни наше серце вірою, щоб ми могли, слухаючи Твої слова, відважно будувати наше свідчення віри – і приязні із Тобою. Допоможи нам також дякувати за тих друзів, яких Ти ставиш на нашому шляху, які товаришують і допомагають нам, слуховуючись у Твоє Слово, будувати наше життя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.